Для реєстрації в Ощад 24.7 зайдіть на головну сторінку банку, натисніть Ощад 24.7 у прямому верхньому куті. У вікні, що відкриється, натисніть на реєстрацію та відновлення паролю. Введіть номер діючої карти від Ощадбанку, її строк дії та захисний пароль. Введіть код, що прийде в СМС на мобільний номер, що підв'язане до карти Ощадбанку. Придумайте логін та пароль для роботи з онлайн-банкінгом. За допомогою системи можна проводити наступні фінансові операції переглядати баланси поточних, кредитних та ощадних рахунків, а також історію операцій по ним, здійснювати перекази та оплати між картами, між картами та рахунками, а також відкривати онлайн-депозити, сплачувати мобільний зв'язок та комунальні послуги, сплачувати податки, здійснювати платежі за довільними реквізитами, купувати білети, оплачувати страхові поліси та інші фінансові послуги змінювати пароль та керувати іншими параметрами безпеки, здійснювати інші фінансові операції.